السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم محمد أنور من برنامج سمسار في مصر. النهاردة هنعمل جولة في منطقة نادي الصيد المحيطة بها مربع سليمان أباظة بخلف مصطفى محمود. معلش احنا بنتأسف لكل الناس اللي طلبت مننا تصور أماكن وما قدرناش نصورها الفترة اللي فاتت يمكن بس كان لظروف وضغط شغل عندنا. فاحنا الفترة دي بإذن الله حاب فيه جولات كتيرة وفي حلقات كتيرة بتتعمل إن شاء الله. يا رب تحظوا داركم بامر الله. تابعوا معنا جولة النهاردة. واتفضلوا معنا. احنا دلوقتي معاكم في شارع جامعة الدول. هنبتدي التصوير بتاعنا بنخش شارع سليمان ابازة. هنجيبه هو بادئ من جامعة الدول. ومنتهي بمدن بامدان الثورة. هنتفرج الاول على دخلته من جامعة الدول. جامعة الدول. عندنا الجزء ده. طبعا هو في لو انتم ملاحظين الصوره اللي على الشمال ده المترو المترو بيتعمل هنا كده هنبتدي من شارع سليمان اباظه من اوله سليمان اباظه من الشوارع اللي تم سفلتتها واعاده آه تصغير الجزيره اللي في النص وتم توسيع الشارع زي ما احنا ما شايفين الشارع بقى واسع عن الاول بقى شايل حارتين او ثلاث حارات مرتاحه اول تقاطع بيقابلنا فيه اسمه تقاطع عبد الحميد لطفي عبد حميد لطفي ده اللي بينتهي معانا في شارع البطره مع بعزيز شمال ويمين بينتهي في شارع طيبه اللي بيطلعنا على شارع مكه قدام نادي الصيد معاكم الاول شارع سليمان عبازة. احنا هنطلع دلوقتي على ميدان الثوره طبعا بتمنى الناس اللي لسه بتتفرج معانا على الجوالات. تمام? اول مرة تتفرج معانا. اول يمين دوت عندنا صحيح شارع مكة. آآ آه واللي جاي شمال شارع الثوره. الناس اللي بتتفرج معانا اول مره على الجولات اتمنى ان انتو تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا الجرس وعايزين لايك كده تدعمونا ان شاء الله علشان نستمر معاكم في الجولات. ده كده شارع الثوره هناخده بعدين بس هنشرح الاول معاكم سليمان اباظه وتفرعاته. احنا كده راجعين في قلب الميدان. عايز اقول لكم كل المربع ده من بعد اما تسفلت وترصف وتوضب المربع اختلف مية درجة. يعني لكم ان تتخيلوا ان كان فينا شوارع مداخداغة خلف مصطفى محمود وتفرعات سليمان اباظه طبعا احنا كده راجعين في سليمان اباظه هنخش معاكم من عند بنك هنا في بنك السي اي بي المربع ده طبعا بحكم انه هو قرب نادي الصيد وخلف نادي الصيد فالمربع ده من اغلى المناطق يعني كاسعار شقق او اسعار المطاعم والكافيهات المنطقه اللي هنا عندنا ده شارع بحميد لطفي اول شارع منه اسمه شارع الفواكه. اللي هو الشارع ده. الشارع بحميد لطفي برضك اترصف واتعمل. الشارع بصراحة برضك نضف ووسع عن الاول. الشارع ده كان الاول يمشي فيه حارة واحدة. عندنا بعد كده في شارع اسمه شارع الكروم. اللي هو اللي احنا معديين من على التقاطع بتاعه على نصيته هنا فندق المنار. احنا دلوقتي كده تحديدا خلف جامع مصطفى محمود من جامعة الدول، ده المشتل اللي خلف الجامع مباشرة اللي على شمالنا، ده شارع الزهور في الشارع اللي قبله الشمال كان الورود وفي بعد كده عندنا شارع الأعناب اللي جاي على ناصيته سوبر ماركت الف. بعد كده عندنا شارع الاشجار. هنخش من الاشجار ونوريكوا بيت التفرعات. كده اخر شارع في وشنا هناك خالص اللي فيه العربيات ماشية. ده اسمه شارع البطر حماب عزيز. على نصيته من عبد حميد لطفي. سيراميكا كيلو بطر. عندنا هنا شارع النخيل اللي هو على ايدنا اليمين وفيه عندنا شارع من عم اللي هنطلع عليه اا آه شارع معلش انا اسف جمعيه الناس وبعد كده شارع النخيل اللي احنا هنطلع عليه ده شارع النخيل طبعا شارع النخيل زي ما العربيات ماشوه حضراتكم شفتوه ماشيه دي طالعه للبطره ومبعزيز نرجع تاني للشارع اللي احنا لسه معدين عليه في التقاطع ده. ده شارع اسمه شارع. كده امتداد هنكمل النخيل يمين شارع الاعناب وشمال تكملة شارع الاعناب. شارع الاعناب ده بيوصلنا لحد جامعة الدول من ناحية جنب مصطفى محمود. ده شارع عبد المنعم رياض. من ناحية ميدان الثورة لان شارع منها مرياض في جزئين. جزء ناحية ميدان الثورة والجزء التاني اللي هو ناحية برج الأطباء وجامع فريد شوقي المربع الناحية التانية اللي هو ناحية العجوز. احنا اللي ماشيين فيه دلوقتي. اللي في ماشيين فيه دلوقتي عم برياض اللي هو ناحيه نادي الصيد طبعا المربع هنا من اجمل المربعات ده شارع الكروم اللي علي ايدنا اليمين وهنا شارع اسمه محمد حافظ هنخش فيه احنا بنوريكم تفرعات الثوره قبل ما نطلع عليها طبعا الجزء التفرعات دي من اهدى الاجزاء اللي موجوده. هنخش الشارع ده اسمه شارع محمد كامل مرسي. والتقاطع اللي جاي اسمه احمد خلاف. احمد خلاف ده متفرع من عمنا رياض وواصل لحد ميدان الثوره. في هنا آه السلاب. بتاع السيراميك مشهور في المنطقه دي في شارع اسمه شارع الاحرار اللي موازي للشارع اللي احنا ماشيين فيه. هنا في مسجد التقة وده اسمه ميدان عبد الحليم حسين اللي متسمي باسم المسجد. طبعا الشمال كله بيودينا لشارع من رياض اللي هو شارع عبد الحليم حسين هنخش معاكم يمين عشان نشوف الميادين في ميدانين متفرعين من الثورة وعمنا رياضي، ميدان اسمه ميدان سامي السعيد والميدان الثاني اسمه ميدان الجمهورية اول ميدان عندنا ده ميدان سامي السعيد هنلف معاكم فيه ومشهور هنا ان في مستشفى اسمها مستشفى العاصمه ميدان راقي جدا طبعا اسعار الشواء هنا بردك عالية. نظرا للمكان اللي احنا فيه. يمين بيطلعنا بنفس الشارع اللي هو احمد خلاف. احنا بنلف معاكم الميدان. او انتم شايفين المستوى بتاع الميدان هنا راكي وهادي جدا. هنكمل شارع عبد الحليم حسين وهنطلع على ميدان الجمهوريه ميدان الجمهوريه ده اسمه ميدان الجمهوريه المتحده يعني هو مكتوب عليه الاسم كده من زمان مستو انه في سفارات وهادي جدا وميدان راقي ده احنا الميدان بنلف معاكم فيه في كم هنا عماير جديدة طلعت حلوة، الميدان ده ظهره ده على طول آه البطل احمد عزيز، طبعا عشان هنجيب الثورة هنجيب معاكم شارع الثورة من ناحية البطل، هو طبعا هيبقى صعب ان احنا نجيبه من هناك عشان هو مخرج فهنجيبه معاكم من ناحية ميدان الثورة نرجعنا كده لشارع محمد كامل مرسي في شارع موزيلينا اسمه شارع الاحرار اللي احنا قلنا فيه آآ آآ السلاب للسيراميك وده الجامع اللي عندنا عليه مسجد التقوى ده شارع عبد الحليم حسين في هنا شارع صغير جدا اسمه غريب بصراحه اللي هو متصل ما بين شارعين ما بين ميدانين ميدان سامي السعيد وما بين ميدان الجمهوريه في هنا فندق سلمى في هنا مركز العاصمة بتاع العيادات. لكن المستشفى بره اللي هي ناحية ميدان سامي السعيد. نرجع لكم باسم الشارع اللي هو يربط ما بين ميدان سامي السعيد وما بين ميدان الجمهورية. الشارع اسمه شارع الزهرية. انا بصراحة ما لقيتش تعبير بصراحة للاسم ده اللي هم مسمينه اسمه الزهرية. على شارع محمد حافظ هنطلع شارع الثوره عشان نمشي معاكم في الثوره نوريه لكم وده هيبقى اخر شارع في المربع اللي احنا لفينا فيه من وراء مصطفى محمود وسليمان اباظه وميدان الثوره وجبنا معاكم الجزء بتاع تفرعات الثورة كمان. كده شارع الثورة على ايدنا اليمين بيودينا لمدن الثورة وعلى ايدنا الشمال هيودينا للبطل أحمد عبد بس احنا اجباري بنمشي الاتجاه ده. اللي هو من ميدان الثورة كأننا طالعين للبطل أحمد عبد بالنسبه لموضوع جوالاتنا ان شاء الله بامر الله علشان تبقى مستمره معاكم أه طالبين ان انتم تدعمونا باستمرار باذن الله أه لايك وشير علشان تقدر جوالاتنا ان هي توصل لاكبر عدد من الناس أه علشان نقدر نستمر في موضوع الجوالات. لان موضوع الجوالات بردك من الحاجات المهمه جدا اللي بتشرح الشوارع احنا فيها عندنا حاجات كتيره وافكار جديده ناويين نكمل فيها باذن الله مناطق جديده هنصور فيها عمليه الجولات بتاعتنا بعد كده ان شاء الله بامر الله في المناطق الجديده بتشرح كل المنطقه بالعوالم بتاعتها بالرنجات باسعارها بدنيتها باذن الله اتمنى احنا كده يعتبر خلصنا شارع الثوره اتمنى جوله النهارده باذن الله عجبتكم أه ما تنسوش باذن الله تدعمونا بلايك وشير واللي اول مره يشاهد القناه وما معانا يشترك معانا ويفعل الجرس كده احنا طلعنا من شارع الصور. نفعل الجرس وانتظروا من جولات جوالات باذن يزد الله وبعد كده عندنا هنعمل حلقات برضك. هنخلص المربع اللي احنا فيه. وبعد كده هنطلع مناطق تانية جديدة هنصور لكم فيها وانا اشرح. واي استفسار او اي منطقة عايزينها تتصور احنا تحت ابعتوا لنا في في الكومنتات. وان شاء الله بامر الله كل المناطق هتتصور لكم ان شاء الله. اتمنى تكون النهارده جوله النهارده عجبتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته